Змагання з регбі-7 у Хмельницькому – заключний етап цьогорічної 16-ї літньої універсіади України. Першими на поле виходять гравці Черкаського національного університету. Проти студентів Івано-Франківського національно-технічного університету нафти і газу. Першу перемогу здобувають черкасьці 26-0. Головний суддя з Хмельницького, майстер спорту міжнародного класу з регбі Олег Квасниця говорить про регбі-7 із власного ігрового досвіду. Це є олімпійська дисципліна і досить видовищна, цікава гра, динамічна. Це є і силова боротьба, і спорт, і забіги, і також кількість забігів – це має бути достатньо, тобто це має бути певна швидкісна витривалість, ну і, звичайно, морально-вильові якості. Не всі команди, які попередньо подали заявки на участь в універсіаді, говорить Тетяна Бойко, з обласного відділення Комітету виховання та спорту Міністерства освіти і науки ризикнули брати в них участь без належної підготовки. Студенти, знаходячись на дистанційному навчанні, практично не мали такої певної можливості, щоб тренуватися в повному обсязі. Ті, хто у нас ініціює і розвиває досить щільно і міцно регбі-сім, вони прибули якраз до нас на Хмельниччину, прибули для того, щоб позмагатися. На фінал приїхали шість команд українських вищих. Хмельницьку область представляли студенти Хмельницького національного університету. Зараз ви бачите їх на полі в зеленій формі. Їхні суперники – студенти Сумського національного університету. Хмельничани в фіналі тричі здобували перемоги. Майбутніх медиків із університету Сум вони обіграли з рахунком 27-0. На полі не завжди суперник слабкий, тобі дає гарно грати. Але наші хлопці всі гарно налаштовані і хочуть стати сьогодні чемпіонами універсиади. На чемпіонство претендувала юдейська команда. Її капітан Олексій Тіщенко так говорить про суперників із Черкаського вишу, яких одесити перемогли 45-0. Суперники забагато метушилися, а ми спокійно вийшли і відіграли. Зі всіма, звичайно, цікаво позмагатись. Ми знаємо рівень команд, знаємо, хто як грає, це досвід. Але ми приїхали отримати задоволення від гри в регбі. Капітан Хмельницької команди Одеситів називає головними конкурентами на універсіаді. Їдучи на ці змагання, ми вже знали, що головними суперниками нашої команди будуть гравці з міста Одеси. Ми плануємо з ними зустрічатися в фіналі. Чемпіонами після усіх зіграних матчів стали студенти Хмельницького національного університету. Срібними призерами команда Харківського національно-технічного університету сільського господарства. Бронзу отримали гравці Черкаського університету. У заліку між областями до трійки призерів увійшли Хмельницька, Одеська та Харківська Області. Світлана Поробок, Олександр Гришевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.